тобто якщо матеріал довше служить то його економічна вартість при експлуатації вона менше значно менше зрозуміло тому я вам скажу так що пенопласти зайняли місце в будівництві і достойно вони його зайняли так цей матеріал треба покращення Одно... дійсно